AAT پس از بررسی قانون و اطلاعاتی که به ما داده شده در مورد پرونده شما تصمیم میگیرد. ما معمولاً پس از تشکیل یک جلسه دادرسی تصمیم میگیریم. برای آگاهی بیشتر درباره جلسات دادرسی لطفا ویدیوی مربوط به آن مطلب ما را تماشا کنید. وقتی AAT تصمیمی را بازبینی میکند ما می انتخاب کنیم که آن تصمیم را تایید کنیم، تغییر دهیم، کنار بگذاریم یا برگردانیم. اگر تصمیم را تایید کنیم به این مناس که آن تصمیم عوض نمی شود. اگر تصمیم را تغییر دهیم به این مناس که تصمیم عوض شده یا به شکلی تغییر می آبد. اگر تصمیم را کنار بگذاریم به این مناس که ما موافقیم یا تا حدی موافقیم که تصمیم اولیه غلط بوده است. ممکن است ما آن را با تصمیم جدیدی عوض کنیم یا آن را برگردانیم که یعنی ما موضوع مربوطه را به اداره برمیگردانیم تا طبق دستورات یا توصیه‌های ما تصمیم جدیدی بگیرد. AAT شما را از تصمیم مربوطه و دلایل ما برای گرفتن آن تصمیم آگاه خواهد کرد. اگر در یک جلسه دادرسی شرکت کنید، عضو AAT ممکن است تصمیم خود و دلیل آن را در پایان دادرسی به شما بگوید. سپس شما میتوانید از ما بخواهید که دلایل را کتباً برای شما بفرستیم. اگر عضو AAT در پایان دادرسی تصمیم را به شما نگوید، ما تصمیم مربوطه و دلایل آن تصمیم را مدتی بعد به صورت کتبی به شما اطلاع خواهیم داد. ما تصمیم و دلایل را به اداره که تصمیم اولیه را گرفته بوده و هر طرف دیگر نیز میفرستیم. اگر برای درخواست هزینه پرداخته باشید و در بازبینی برنده شوید معمولا مقداری از آن هزینه را پس خواهید گرفت اگر هزینه درخواستی که پرداخت تخفیفی بوده باشد باز پرداختی دریافت نخواهید کرد مگر در مورد بعضی پروندههای های مهاجرتی. اگر درخواست شما به یک ویزای پناهندگی مربوط می شود در صورتی که AAT تصمیم اولیه را تایید کند هزینه قابل پرداخت می شود ما در این مورد به شما نامه خواهیم نوشت اگر فیکس کنید که تصمیم ای‌ای‌تی غلط بوده است، می توانید در یک دادگاه فرجام بخواهید. اداری که تصمیم اولیه را گرفته بوده و هر طرف دیگر بازبینی نیز می تواند در مورد تصمیم ای‌ای‌تی ای فرجام بخواهد. وقتی ما تصمیممان را برای شما می فرستیم، درباره حق فرجام خواهی به شما اطلاعات می میدهیم، از جمله اینکه از چه کسی می توانید فرجام بخواهید. اگر می‌خواهید در مورد تصمیم ما فرجام خواهی کنید لطفاً توجه کنید که مشمول محدودیت‌های زمانی است و ممکن است بخواهید کمک حقوقی بگیرید. کارکنان IT نمی‌توانند در مورد فرجام خواهی راهنمایی بدهند. وقتی ما اداره‌ای را که تصمیم اولیه را گرفته بوده از تصمیم خودمان آگاه کنیم، آنها مسئول اجرای آن هستند. اگر تصمیمی که به نفع شما بوده اجرا نشده و مهلت فرجام‌خواهی تمام شده است، با اداره تماس بگیرید تا ببینید چه شده است. اگر هنوز به خاطر آن تأخیر ناراضی هستید، می توانید به کامون بوس شکایت کنید. بعضی از تصمیمات ای, ای, ای تی در اختیار عموم گذاشته می شود، از جمله در اینترنت. آنها معمولاً به طور کامل منتشر شده و میتوان آنها را در وبسایت Australian Legal Information Institute یافت. قانون جواب می‌کند که ما بعضی از اطلاعات مربوط به بعضی از انواع تصمیمات را محرمانه نگاه داریم مثلا اگر یک تصمیم مربوط به خرج کودک یا پرونده منتشر شود اطلاعاتی که میتواند باعث شناسایی یک فرد شود معمولا حذف می‌شود. در موارد دیگر اگر ما معتقد باشیم که دلیل خوبی وجود دارد AAT می‌تواند دستور دهد که اطلاعات به خصوصی یا حتی همه تصمیم منتشر نشود اگر درباره تصمیم منتشر شده‌ای نگران هستید، می توانید به ما نامه بنویسید و خواهش کنید که آن را ویرایش یا حذف کنید. این درخواست به یک عضو AET ارجاع می شود و او درباره آن تصمیم خواهد گرفت. شما می توانید اطلاعات بیشتری را درباره ای, ای, ای تی با تماشا کردن بقیه ویدیوها در این سری، دیدار از وبسایت ما یا تلفن زدن به شماره 1800 ما به دست آورید. لطفا توجه کنید که کارکنان ای ای, ای, ای تی می توانند در مورد سوالاتی که درباره فرایند ما دارید کمکتان کنند، ولی ما نمی توانیم درباره درخواستتان راهنمایی حقوقی به شما بدهیم.